Industrija prodaje kućnih ljubimaca u porastu je diljem svijeta. Razlog tome je da ljudi žele zaraditi, tako da se pojavlja sve veći izbor prekrasnih i pitomih vrsta. Također kupnja i posjedovanje kućnih ljubimaca je dobro za obitelj, djecu i vas. Zašto? Posjedovanje kućnih ljubimaca pomaže stvaranju jačkih monitetalne energije, pomaže zdravom razvoju djece, poboljšava socijalne vještine, poboljšava raspoloženje, smanjuje kortizol i smanjuje stres. Prodaja kućnih ljubimaca koji su rijetki ili vrlo tražni na tržištu može biti izuzetno unosna i donositi veliku zaradu. Također postoji mnogo poslova koje se nadovezuju na prodaju kućnih ljubimaca. Prije nego krenemo s listom želio bih samo da mi izradu novih videa uzima mnogo vremena kako bih napravio korisne i besplatne video zapise, te bih te zato zamolio ako si mogućnosti da podržiš mene i moj strastveni truti rad na dobrog životinja i dvanljam koji kune, dinara ili eura u obliku donacije preko linka u opisu videa. Ako nisi umogućen se donirati ne brini jer ja volim sve koji vole životinje, te veoma cijenim što gledaš moje video zapise i hvala ti za pretplatu na moj kanal. Sada slijedi lista top 10 najunosnijih poslova vezanih uz prodaju ljubimaca. Na desetom mjestu liste nalaze se usluge šetnje i čuvanja pasa. Vlasnici koji nemaju vremena jer konstantno rade često plaćaju usluge šetnje pasa. Naime, pas je živo biće koje zahtjeva fizičku aktivnost. Šetnja ima više struke koristi za psa. Također vlasnici koji odlaze na put, bilo poslovni ili na odmor, trebaju uslugu čuvanja pasa. Cijena usluga kreću se za čuvanje pasa od 50 do 80 kuna na dan. Za šetnju pasa oko 30 kuna po šetnji. Naravno cijena može varirati ovisno o mjestu vašeg stanovanja te pritelima usluge. Na devetom mjestu liste nalazi se osiguranje za kućne ljubimce. Želite li prodavati police osiguranju za kućne ljubimce? Trend u svijetu koji prati prodaju kućnih ljubimaca je svakako i osiguranje kućnih ljubimca. Zašto? Iako se nude razni paketi, osiguranje, pokriva trošak liječenja, pregledi testovi i operacije, pokriva štetu koju ljubimac napravi i isplaćuje od novac za gubitak voljenog ljubimca. Postoji jako puno ljubitelja životinja koji će dati sve za svoje ljubimce koje smatruje članovima obitelji. Police za pse, mačke i drugi ljubimce nisu nikakva novost. Cijena mjesečnih premija polica za osiguranje kreću se, za pse oko 100 kuna mjesečno, za mačke oko 50 kuna mjesečno. Dakle ako vam se sviđa posao prodavanja polica osiguranja pasa, mačaka i kućnih ljubimaca, znajte da tržište postoji. Iako je u svijetu bolje razvijeno, ne postoje naznake da neće i u našim krajevima. Na osmom mjestu liste nalazi se uzgajivačnice pasa, mačaka i ptica. Jedan od najpoznatijih poslova u svijetu vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca je skontrolirani uzgoj pasa, mačaka i ptica. Potrebno je registrirati uzgajivačnicu i brinuti se o svojim ljubimcima. Zašto kupnja ljubimca od uzgajivačnice? Velika je razlika između kupnje kućnog ljubimca od registrirane uzgajivačnice i ljudi. Uzgajivačnica je poput poslovnog subjekta koji garantira za svoj proizvod. Uzgajavačnica garantira za svoje ljubimce i odnos prema majici i ljubimcima je najbolji moguć. Također nije uzgoj svake pasmine najbolje isplativ. Uzgajivačnice orijentirane na profit često se okreću najređim psima, mačkama i pticama za kojima je velika potražnja, a mala ponuda. Ako želite napraviti vlastitu uzgajivačnicu koja će možda izložiti pseu inozemstvo, savjetujem da pogledate video o top 10 najskupljih pasmina pasa na svijetu u infokartici koja se nalazi u gornjem desnom uglu videa. Na sedmom mjestu liste nalazi se posao izrade opreme za kućne ljubimce. Izrada opreme za kućne ljubimce zahtjeva ne samo poznavanje rada salatima već i poznavanje trendova u svijetu. Postoji razna oprema za kućne ljubimce poput ogrlica, uzica, odjeće, majce kravate, mašnice brnice i sl. igračaka, privjeska i posada za hranu. Uz malu kreativnost i istraživanje trendova zasigurno ćete se dosjetiti neke flora ideja koja bi se mogla pretvoriti u vrlo unosan posao. Prodaja opreme za kućne ljubimce je vrlo popularna u svijetu. Na šestom mjestu liste nalazi se posao slikanja i fotografiranja kućnih ljubimaca. Posjedujete dobar fotoaparat ili volite slikati? Jako dobra i rastoća usluga je slikanje portreta te fotografiranje životinja i kućnih ljubimaca. Vlasnici pasa diljem svijeta žele uvijek razne trenutke. Također slikanje portreta nije za svakoga, a cijena jako dobrih fotoaparata kreće se iznad 10.000 kuna. Ipak cijena portreta i fotografija je znatno niža. Ako želite fotografije možete i prodati na online trgovinama Suika. Stavešnjom tehnologijom i napredkom internet usluge prodaja kvalitetnih fotografija je postala unosan posao. Možete prodavati fotografije na vlastoj web stranici, platformi Adobe Stock, platformi Shutterstock i sl. Dakle je bilo da tražite klijente koji žele da fotografirate kućne ljubimce ili da želite prodavati fotografije online, mogućnosti za zaradu postoje. Ako volite slikati, fotografirati ili želite proširiti ponudu, ovo je zasigurno dobra ideja za Vas. Na petom mjestu liste nalazi se Agencija za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima. U našim krajima ponuda putovanja s kućnim ljubimcima je gotovo nerazvijena. Ipak u svijetu veliki trend su agencije za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima. Za agenciju je potrebno veliko početno ulaganje. Prijevos kućnih ljubimaca znatno je manje investicija, ali potrebno je poznati koje su sve potrebe određenih životinja. Uzmimo za primjer pse koji se ne smiju voziti dugo vremena bez pauza. Zašto? Psići su životinje koje se puno kreću. Mirovanje na jednom mjestu duže vremena tijekom vožnje može dovesti do oslabiljanja mišića i trajnih posljedica za psa. Upravo zato se preporučuje da nakon 2 sata napravite pauzu od 15 minuta. Dakle agencije za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima postoje u svijetu, ali kod nas još uvijek nažalost ne. Ipak taj trend će se zasigurno u budućnosti promijeniti. Na četvrtom mjestu liste nalazi se poslovi blogera, snimanje videa i afilijet promocija. Vlasnici ljubimaca najlaze na niz raznih problema od nabave, posjedovanja i zabave ljubimaca. Najbolji izvori informacija su najčešće blogovi i forumi. Ipak ljudski um najviše preferira video zapise kao mediju za učenje. I Kućni ljubimci TV je kanal namijenjen svim ljubiteljima životinja koji žele se čuvati svoje kućne ljubimce zdravima i veselima. Ipak znajte da pisanje tekstova za blog te snimanje videa s korisnim informacijama uzima i jako puno vremena te zahtjeva trud i posvećenost. Ja ne naplaćam svoje sadržaje, ali shvatili tko želi podržati moj rad možete to učiniti pretplatom te donacijem putem linka u opisu. U svijetu postoje razne stranice koje povezuju organizacije s vlasnicima ljubimaca. Možete oglašavati njihove proizvode te zarađivati novac kao posrednik. U našim krajima nema organizacija koje nude afiliati suradnju. Ipak u svijetu postoje velike kompanije koje nakon registracije i potvrde daju mogućnost promoviranja raznih proizvoda. Najpoznatije organizacije su ebay i amazon. Ako tražite online posao i spremni ste se odvažiti u posao blogera, influencera i afiliata svakako savjetujem da pogledate školu internet poduzetništva putem linka u opisu videa. Radi se o online blogu gdje se nalaze besplatne upute za početnike kako napraviti, organizirati i započeti online posao. Na trećem mjestu liste najonosnijih posova vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca nalazi se obuka vlasnika za adresuru pasa. Obuka vlasnika za dresuru pasa je već dugo vremena vrlo unosan posao. Vlasnici pasa diljem svijeta imaju premalo znanja da se nosi s problemima pasa i traže pomoć. Naime, dresura pasa nije samo učenje psa određenih trikova. Rade se o odgoju pasa da budu dobri kućni ljubimci koji se znaju ponašati u raznim situacijama, kojima? Jeste li kada vidjeli da pas na ljude, pas vuče vlasnika na uzici ili pas napada druge pse na ulici? Postoji niz situacija koje nisu primjerene. Upravo dresura pasa pomaže kako biste suzbili neprimjerena ponašanja. Također, dresura pasa pomaže stvaranju posebnog odnosa vlasnika i psa, omogućuje psu da bude produktivan i mentalno stimulira psa. Tako je, dresura je korisna, ali zahtijeva vrijeme i posvećenost vlasnika. Kako bih pomogao vlasnicima pasa ja sam izradio video s besplatnim instrukcijama za osnovnu dresuru pasa i možete ga vidjeti u infokartici u gornjem desnom uglu videa. Na drugom mjestu liste najonosnijih posla vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca nalazi se uređivanje pasa i mačaka. Saloni za pse i mačke postaju sve više i više profitabilan posao. Iako možda mislite kako nema puno korisnika u salonima za uređivanje životinja potrebno se najaviti po nekoliko tjedana pa čak i mjeseci prije. Dakle korisnika usluga uljepšavanja pasa i mačaka svakako ima. Cijene uređivanja pasa i mačaka variraju ovisno od mjesta u kojem živite te salonu kojega odaberete. Okrne cijene uljepšavanja pasa su, šišenje i kupanje pasa cijena se kreće od 100 kuna do 450 kuna ovisno o veličini psa i dlake, samo kupanje pasa cijena se kreće od 40 kuna do 300 kuna ovisno o veličini psa i dlake, i šetkavanje psa cijena oko 100 kuna, pranje zubiju psa cijena oko 30 kuna, higijena ušiju psa cijena oko 50 kuna, iskraćivanje noktiju, cijena oko 40 kuna. Cijene uljepšavanja mogu varirati i ovisno o raznim paketima usluga koje saloni nude. Primjer je uljepšavanje štenaca gdje su cijene i do 50% niže. Dakle, salona za uređivanje pasa i mačaka ima puno, a sudeći po potražnju bit će ih i više. Radi se o unosnom i dobro plaćenom poslu. Najunosniji posao vezan u prodaju pasa je obuka pasa za službu. Psi za službu mogu imati razne zadatke koje zbog svojih posebnih karakteristika obavljaju bolje od ljudi. Psi za službu koriste se najčešće za detekciju narkotika i eksplozivnih naprava, patrolu i čuvanje osvjetljivih područja, traganje i pronalaženje nestalih i napade na mete i zadržavanje. Ove poslove najčešće rade policijski psi. Ipak ove zadaće spadaju u osnovne i ovaj popis svakako nije konačan. Naime psi za službu koriste se u najelitnijim svjetskim vojskama. Obuka pasa za službu traje oko 7 mjeseci, ali i ovisno o namjeni može potrajati do godinu dana. Dakle, prodaja kućnih ljubimca s posebnim zahtjevima ima svoju cijenu te nosi i veliku zaradu. Cijena obučenih pasa kreće se iznad 100.000 kuna. Postoje li u našim krajima posebne škole za pse? U našim krajima postoje posebne škole za pse koje izlaze istrenirane ili gotovo istrenirane pse u razne zemlje svijeta. Naimi policijske i vojne organizacije diljem svijeta traže pse koji imaju dobru genetiku i su kvalitetnu obuku. Ovaj posao svakako je isplativ, ali zahtjeva znanje, posvećenost i prije svega veliku ljubav prema psima. Dakle ponuda poslova vezanih uz prodav kućnih ljubimaca je vrlo široka. Ako ste ljubitelj životinje i želite zaraditi, pružuju vam se razne poslovne mogućnosti. Uz poslove gdje morate raditi sa psima i poslove izrade opreme, namještaja za kućne ljubimce, te online poslovi poput blogera, affiliate promocije, snimanje videa i sl. Ako sam propustio određene poslove vezane uz kućne ljubimice ili želite podijeliti s nama neke informacije svakako vas pozivam da ostavite komentar u opisu. I na kraju, ako podržavaš moj rad i volio bi pomoći, u opisu videa nalazi se link gdje možeš ostaviti koji dinar, kunuli ili euro preko Paypala. Također, možeš ostaviti i poruku koja će biti pročitana na kraju sljedećeg videa, naravno ako je primjerena. Puno ti hvala i cijenim što podržavaš moj rad. Ako se ne možeš priuštiti donaciju ne brini, sav moj rad je besplatan te mi već i samo gledanje videa i pretplata puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više.